طربي. من بعد تقسيم الحضور ديال مختلف التوجهات الجماعة والمجتمع المدني وهيئه المساواه دلنا الطريقه تقليدية جدا هو ان حطينا كل محور بوحدو بدينا بدينا بالتواصل, بدنا بالتواصل. حاولنا اننا نزموا جميع التشخيصات المشاكل اللي كيقترحوها اعضاء المجموعة، اعضاء المجموعة، وكنا غالبا مين كيتعطى شي مقترح من احد الاعضاء في الورشة، كنا كن نقشه وكنتفقوا عليه وكنوضعوه في التقرير اللي حداكم، بالنسبة للتواصل اتفقنا أه على ان كينا ضعف اليه التواصل في الجماعة بحيث كاين رقم غياب رقم هاتفي مباشر بريد الكتروني أه معروف واضح أه قسم خاص بالتواصل عدم تطوير وتنقيح اليومي ديال وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك من من, من انستغرام وما كيخدعوا للمسائل المسائل الحديثه فقط يقتصرون على نشر الخبر يعني واحد التفاعل الحديث ما كاينش ثم ايضا الاعضاء على ان كاين ضعف تكوين الموارد البشريه في التواصل مما كيؤدي بشكل غير مباشر لضعف التواصل كنا الوسيلة المهمة اللي عند الجامعة الموقع الرسم الإلكتروني كنا ضعف الإشعاع دياله وما معرفش يبزخ وما كيتفعلوش معه بالزب الناس ما كيتفعلوش معه بالزب الناس كنا قلة لقاءات سواسوليا مع المواطنين والمواطنات بحيث دا بحيث جعله عند المتداخلات لان راه مجموعه من المواطنين والمواطنات راه ما كيعرفوش حتى هاد ما كي الجماعه هذا المقر هذا يعرفون شيء راه في المغرب الجديد وهذا نتيجة على اللقاءات التواصليه مع المواطنين والمواطنات كنا المعلومات ماشي جو المعلومات متاحه متاحه للمواطنين والمواطنات الفاعلين المجتمع المدني كينا المع كينا بعض المعلومات متحف والمقيع في ال آه... خلال تبريج ولكن مشكلة رسمية ما كي ما كينا ضعف تشور ضعف تشور ااا آه... آه مكان قصده شيء ضعف تشور ب... بمقار الجامعة قدر ما ق نقصده ضعف تشور للخدمات إلى الجامعة بحيث أن الج بعض الخدمات ماشي ماشي في هذا المقر مثلا ملي كنهضروا على التعمير كيجي في واحد الحي بعيد ملي كنهضروا على القسم الصحي كيجي كي في واحد الحي بعيد وبالتالي المواطنين عندهم قله المعلومات ونتيجه على ضعف التشوير كاينه قله التواصل مع جمعيه الاحياء وهذه نقصد بها في واحد الوقت في واحد الوقت نمط الانتخابي نمط انتخابي كي يترشحوا كي المنتخبين كينوبوا على الاحياء كينوبوا كينوبو على الاحياء وبالتالي كيوصلوا المشاكل الأحياء الى اخره فالجماعه كتكون في هذا النمط هذا الجماعه ما كتكونش على درايه بما يقع في كافه الاحياء وبالتالي كيشوفوا كي على انه ممكن ان الجمعيه الاحياء يلعبوا ديك الدور ديال تم تصليت سكر المواطنين والمواطنات ويوصلوا المشاكل ديال سواء في الاناره في الواد الى هو اللي قصدنا به قله التواصل مع جميع الاحياء ثم كاين ضعف التفاعل مع الموقع الرسمي للجماعه يعني الموقع الرسمي للجماعه ما كيتفاعلوش معاه بزاف الناس وربما الغياب التام واخا هو كيتوفر على مجموعه الخدمات اللي ممكن تتقدم عن بعد ولكن ما ما كيتفاعلوشي معها الناس دائما كيبغيو الناس التفاعل بشكل مباشر تينا الغياب صبورات المعلومات الالكترونيه في المدينه في في, في المدينه المعل الالكترونيه عندها واحد الدور كبير في المدينه خاصه وان المقر الجامعه ولا ماشي مركز ولا بعيد وجانبي مع احياء بعيدة و احياء قروية بعيدة اكثر خص واحد الصقورات اللي غنقولوها في الحلول غادي ندخل مباشرة للحلول هذا الشيء اللي اللي قلنا الحلول اللي كنقترحوها على هذه المشاكل اللي قلنا كاين انتاج فيديو تعريفي بخدمات الموقع ونشره اذا اعتبرنا على ان الموقع ممكن يقدم خدمات خدمات كبيره عن بعد ويمثل الجماعه فخص انتاج فيديو تعريفي بالخدمات الموقع ونشره الى ابعد مستوى سواء في الوسائل الالكترونيه المحليه أو في وسائل التواصل الاجتماعي او لا عبر الاستشهار سبونسورين يوصل عند المواطنين والمواطنات في الهاتف ديالهم او لا في في في المواقع ديالهم ديال التواصل الاجتماعي. ايضا وضعوا الى اعداد خطه استراتيجيه لتواصل الجماعه، الجماعه ما عندهاش واحد الخطه مدروسه علميه دارها مكتب دراسات او داروها الموظفين كيوضح بشكل استراتيجي كيفاش كتواصل الجماعه. تنظيم دورات تكوينيه في التواصل للموارد البشريه، الموارد البشريه للجماعه عند عنده ضعف التكوين في التواصل وبالتالي نقترحه في الحلول تنظيم دورات تكوينيه في التواصل في التواصل للموارد البشريه، تعزيز الطاقم الاعلامي والتقني اللي مسحناها لان غنجي في حال واحد اخر، كاينه الاستشهار ديال من الموقع الرسمي قلتها ولكن نعاودوها ما فيها باس، الاستشهار دياله بحيث ممكن الموقع الرسمي. ما نتسناوش بشكل بطيء انه يتنشر في المدينه، دابا راه كاين وسائل حديثه كيمكن الموقع ديال الجماعه يوصل بزر بزر بزر واحد يوصل عند العريشيين كاملين يوصل لهم في التليفون، ولكن يكون واحد ال موقع غير العنوان، يكون واحد التعريف على ال ال التعريف بالموقع في جمل بحال مين كتقول موقع الجماعة الرسمي كيتكتب ترويج بالفيل فيل تحتي كيتكتب خدمات كذا كذا تحت منه كيوصل عند المواطنين بزاف الواحد، آه وثم تشكيل واحد مصلحة التواصل في الجماعة، مصلحة التواصل في الجماعة من المواطنين ما يعرفوهاش، يمكن كاينة في الـ في الـ في إداريا ولكن المواطنين ما يعرفوهاش، راه كيدخل مقر الجماعة ولا كيمشي ما يعرفش راه كاينة مصلحة أو أولا قصة أو تكون الاقتراحات كنقترحوا انه يدار واحد التواصل في الجامعة ثم الجماعه خلق لقاءات تواصليه ودراسيه وندوات وموائد مستديره بشكل دوري مع المواطنين والمواطنات وجمعيات الاحياء وكافه الفاعلين يعني خص يبقى تنظم لقاءات دوريه سوى ندوات سوى لقاءات دراسيه كتستهدف المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني والفاعلين ثم تنصيب سبورات الكترونيه في مختلف المواقع بالمدينه مثلا سبورات الكترونيه للمعلومات عندنا احنا في المدينه واحد الساكنه كبيره جدا بعيده على بعيده على المدينه وتابعه المجال الحضري يمكن نهضروا على المناكه نهضروا على كنهضروا على عين الشوك كنهضروا على اليايضه كنهضروا على ساحه التحرير، هادو مواقع بعيدة بعيدة ممكن نصبوا فيها سبورات ديال المعلومات بها ونستغلوا ديك اللوحات الإشهارية اللي منشورة في مختلف الأماكن في المدينة، بعض المرات كتكون فارغة، في حالة الفراغ ديالها ممكن نستغلوها في من اجل التواصل مع الجامعة هذا هذا من ناحيه ديال المحور ديال التواصل بالنسبه للمحور ديال التسويق الترابي التسويق الترابي اقترحنا واحد اقترحنا اه اه فيما يخص تسخيس المشاكل ديال التسويق الترابي في الجانب الثقافي كاين اه موقع الأتاري ليكسوس غير معروف محليا وطنيا ودوليا، وهذا ناتج على غياب القضاءات الترفيهيه فيه، ضعف التشوير فيه، عدم نشر البحوث اللي هي بحوث كثيره، كثيره سواء داروها طلبه في اطار اعداد إجازة ديالهم او الدكتوراه، وممنشوراش وما في المكاتب، في المكاتب، ثم كاين قله الموارد البشريه التي كتشتغل في الموقع، الموقع كيشكل واحد المساحه كبيره. كبيرة جدا وعندو حتى ثلاثه موظفين خاصة ثلاثه موظفين كاين غياب الاهتمام بالتراث المادي واللامادي كاين ضعف دعم الدعم وتمويل المهرجانات الثقافيه والفنيه